السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشرح اليوم الكلاس ديجرام وقبل ما نشرح الكلاس ديجرام لازم احنا نرجع لمجموعة من الأساسيات اللي راح درستوها من قبل تمام درستوا أنتم برمجة واحد ودرستوا برمجة اثنين اللي بيتكلم عن ال Object-oriented وش تكلم ودرستوا كيف بيتم استخدام الكلاس ديجرام وكيف بيتم عمل Object منها وكيفية استخدامها في البرمجة أنا ما بشرح هذا بالتفصيل لأنه هذا مش موضوعنا، إحنا بنتكلم بس من الجانب النظري، لكن حبيت إني أراجع هذا بسرعة، طبعاً الذين راجعوا برمجة اثنين، فاهمين إن أنشئة كلاس ديجرام، وكيف إن إحنا ننشئ كلاس ديجرام، أو كلاس يعني كيف ننشئ كلاس، وكيف إن إحنا نستدعيه في الدالة الرئيسية ونستخدمه، مثلاً هنا كمثال، أنا مسوي كلاس، آآ سمى بيرسون شخص، والشخص هذا يملك اسم، تمام؟ وممكن اسم ثاني أو نقول مثلاً عمري. هذا هذه البروباريتيز او الخصائص خصائص الكلاس، الكلاس اسمه بيرسون، البيرسون هذا في مع مجموعة من الخصائص تمام؟ والكلاس هذا في مع مجموعة من الوظائف أو يسموها الـ Methods تمام؟ فلو جبت لكم مثال لو قلنا مثلا قطة آه، بنسوي كلاس مثلا اسمه كات بتكون مثلا البروباريتيز حقها إنه مثلا اسم القطة آه، عمرها آه، لون الشعر تمام؟ آه، ذكر أو أنثى وبنجيب لها مجموعه من الميثودز الميثودز بتكون مثلا انها نخليها تلعب او نخليها تاكل او نخليها تماوي او تنام هذه مجموعه من الميثودز الان هذا اسمه كلاس او زي ما بنقول سنت بعدين بنروح نستدعي الكلاس هذا في الداله الرئيسيه بنروح ننشئ شوف سوا استدعاء بيرسون او مثلا نسميها كات وسمي الاوبجكت هذا هذا يتم استدعاء ايش الكلاس الآن بنرجع للجانب النظري، طبعًا بحب أقول لكم إن الذي بيقدر يحلل ويوصل للكلاس ديجرام معناته خلاص أنت إذا قد وصلت للكلاس ديجرام لرسمة الكلاس ديجرام يعني أنت الآن خلاص ما عاد في معك إلا خطوة واحدة على تبرمج النظام، ما عاد في شيء، هذا بنقدر من خلاله إني أكود النظام وأكتبه، ما عاد أحتاج أي شيء، لأنه هو يعتبر المخطط الأخير تمام في عملية التحليل. طبعا اللي بيقدر يحلل وبيوصل للclass diagram فهو بيقدر يبرمج بس المبرمج مش مش لازم يكون قادر انه يسوي تحليل او يرسم class diagram فالآن بنجي نشرح من ناحية نظرية تمام نجي من وين؟ من الأوبجكت والclass قال لك ان الأوبجكت class هي مجموعة من الأوبجكتات او مجموعة من الكائنات او المكونات الذي بينهن عوامل مشتركة تمام او بينهن صفات مشتركة و هذه الأشياء أو الصفات المشتركة ممكن نجمعها في في كلاس أو في صنف واحد بنسميه كلاس في مجموعة القطط تمام قطة فلان وقطة علانة والقطة هذا والقطة هذيك ممكن نحنا بنسوي كلاس بنسميه قطة بيجمع الصفات المشتركة بين القطط هذه كلها أو مثلا نقول سيارة الكلاس حق سيارة هو كلاس بيجمع الصفات اللي المشتركة بين السيارات فالسيارة معاها يعني اسم معاها لون معاها شركه مصنعه معاها مدير معاها رقم معاها يعني نوع مثلا هذه سياره بيك اب ولا بتكون سياره عائليه ولا بتكون سياره سيارة سباق الى اخره الان بعد ما ننشئ الكلاس Class بننشئ منه اوبجكت يعني نوع خاص من Class هذا فاحنا هنا بننشئ مثلا Class بنسميه مثلا سيارات مثلا فورد أو مثلا لاند كروزر أو إلى آخره الآن بيجي نشوف كيف بالنسبة للـclass diagram، الكلاس diagram دائما يجي مقسوم إلى ثلاثة أقسام في الأساس زي هكذا القسم الأول بنسمي فيه اسم الكلاس بنكتب اسم الكلاس فوق والقسم الثاني بنكتب فيها المتغيرات أسماء المتغيرات أو أسماء الخواص، خواص هذا الكلاس والقسم الثالث بنكتب فيه أسماء الميثودز أو الدوال أو الوظائف اللي راح يقوم بها الكلاس تمام الآن هذول هذه الأشياء منين بنجيبها؟ أثناء التحليل أثناء ما بنحلل إحنا راح نمر على مجموعة من المخططات الذي هي اليوز كيس والأكتيفيتي ديجرام والسيكونس ديجرام وإلى آخره ومن خلال وصف النظام ومن خلال هذه الديجرامات السابقة نقدر إن إحنا نستنتج من الكلاس الدياقرام. وبشوف على مثال الذي هو الواجب حقكم. وبنشرح عليه كيف راح نستخرج الكلاسات وكيف راح نسويها. تمام؟ فجائب لنا هنا مثال الذي هو مثلاً كلاس بوك. قال لك هنا في معنا أول حاجة في معنا اوبجكت هنا. اسمه بوك. والكتاب هذا هو عبارة عن الكتاب رقم كذا كذا كذا. هذا رقم الكتاب. التائتل الذي هو System Analysis and uh, Design Methods. هذا اسم الكتاب. الكوبي رايت حقوق الطب في 2001 والنسخه او الاديشن في 2000 النسخه الخامسه تمام وفي معنا هنا كتاب اخر الذي هذا رقمه تسلسلي والعنوان هنا الذي Introduction to Programming وحقوق الطب والنسخ تاريخ الحقوق في عام 2001 والنسخه الثانيه بنلاحظ انه هن ان كتابين هذا الكتاب الاول وهذا الكتاب الثاني في بينهم صفات مشتركه اللي هو ايش؟ اسم الكتاب تمام؟ بينهن الاثنين معاهن serial نمبر او اس اي بن والاثنين معاهن تايتل عنوان، كل الكتاب معاه عنوان اكيد، والاثنين في معاهم تاريخ حقوق الطبع، اللي هي كم؟ 2001 وهن 2001، الاثنين ايضا معاهن الذي هي الاصدار او النسخه او الاديشن فبنقوم نسوي class، نسوي class من هذه الاوبجكتات. اسم الكلاس بيكون اسمه الـ book الـ attributes او المتغيرات او الصفات تمام راح نسويها هنا الذي هو اس بي ان والتايتل والكريبتو او الـ copyright date والـ addition هذا اللي بنسميها الـ attributes تمام سميناها هنا بعدين بنرجع نشوف ايش معنى هذا الـ الناقص طبعا باقي في زائد وفي الى اخره واخر شيء بنسوي من الذي هي الميثودز أو العمليات إيش راح يسوي هذا الكلاس؟ الذي هو Open close. افتح الكتاب وقفل الكتاب الكتاب وظيفته إنك تفتحه وتقرأ فيه أو إنك تغلقه يعني في الواقع تمام؟ فهذا الكلاس الآن أي كتاب جديد راح نستخدم هذا الكلاس ونسوي منه Object تمام وننشئ Object جديد لكتاب جديد مثلاً الكتاب بيكون مثلاً Web developing. تمام إلى آخره إذا هذا هو الـ class، بنرجع بنشوف من العلاقات، هذا بيشرح لنا الـ inheritance أو الوراثة، طبعًا ممكن نرجع بسرعة برمجيًا عشان يعني عشان تفهموا تتذكروا، أنتوا درستوا في الـ في الـ Object Oriented الـ inheritance، تمام؟ في الـ inheritance لو نجي هنا مثال، في معنا مثلًا هنا Object أو Class، سماه Vehicle، يعني مركبة، تمام؟ وهذا الـ الـ Vehicle معها اثنين متغيرات، الذي هي البراند العلامه التجاريه وال الهونك الهونك ما انت ما تقول انه نوع الفيكل هذا تمام وهذه الهونك وظيفتها انها تطبع لنا او هذه ميزه عفوا تطبع لنا من؟ هذه رساله اوكي الان قمنا انشئنا كلاس اخر اسمه كار يعني سياره وبيورث بيورث من الكلاس الثاني هذا بيسموه كلاس ار كلاس وهذا اسمه كلاس الأب هذه النقطة طيب معناتها يرث إنه classR ال يرث من من من ال أوكي وهنا سووا متغير اسمه إيش الآن لما بنسوي وراثة معناته إن الكلاس هذا رح يورث الخصائص الموجودة في الكلاس السابق رح يورث المتغيرات الاتريبيوتس رح يورث من المي أوكي الأن لما بنقوم نستدعي الكلاس نستطيع نقدر إن إحنا نخزن له قيم الكلاس السابق، الأن بنجي نشوف من ناحية نظرية، الأن لما بنجي نشوف هنا في معنا person، البيرسون يعني كشخص، أوكي؟ ممكن نقسم هذا البيرسون أو class أو class الشخص إلى أصناف، student، ممكن ذكر، أنت ممكن مثلاً نقسمها إلى موظف ومدير والى اخره كلهم في بينهم عامل مشترك انهم من نوع بيرسون كلهم اشخاص كلهم هيومن يعني انسان فهذا يسموه سوبر تايب يعني النوع الاكبر وفي معنى ايش السب تايب الذي هو المشتق اوكي الرئيسي والمشتق فالستودنت كلاس تمام يعني في خصائص في علاقه مشتركه ما بين الستودنتس الطلاب تمام بنسوي لهم كلاس اس ما ستودنت والستودنت كلاس وايضا في معنا تيتشرز الموظف المدرسين في معاهم بينهم علاقه مشتركه سوينا لهم كلاس ما تيتشر الان التيتشر كلاس والستودنت كلاس في بينهم عامل مشترك انهم الاثنين هيومن تمام فهم يورثوا صفات من البيرسون او الهيومن اوكي هذا ما يسمى بالإنهيرتنس وراح نشوف كيف نمثلها في الرسم اوكي الآن هنا في الـ inheritance بيتابع لنا في حاجة اسمها الـ generalization الـ generalization فكرتها أنه يكون في معايا كلاسات صغيرة مثلاً كلاس كمبيوتر كلاس سي، مثلاً موبايل كلاس تي في كلاس بلاي ستيشن. هذول نفرض أنه لهم كلاسات محددة الآن أنا ممكن أسوي generalization أو تعميم أو يعني اني ايش العامل المشترك ما بين هذه الكلاسات كلها؟ انها كلها اجهزه الكترونيه فانا ممكن اسوي كلاس كبير اب بنسميه كلاس الالكترونيك ديفايسز تمام؟ الان تمام شوف معانا هنا سبيشاليزيشن هنا تخصيص اوكي معانا من؟ كلاس من؟ ستودنت وكلاس التيشر كلاس الستودنت في معانا يعني متغير او صفه خاصه بالطلاب الجي بي اي ما اش عارف ايش بالضبط هذا تمام والكلاسيفيكيشن التصنيف تصنيف الطالب وفي مجموعه من العمليات خاصه بهذا الطالب اسمها انرول تقريبا انه بيضيفه الدوره وهنا وظيفه اسمها ديسبلاي جي بي اي اعرض لي الجي بي اي حق الطالب تقريبا الدرجات او المستوى او شيء من هذا القبيل المدرس في معه متغير خاص فيه اسمه الرينك يعني تقييم المدرس تمام وفي معه هنا اتريبيوت او ميثود اسمها ليكتشر المحاضره المحاضرات الخاصه بالمدرس لكن هؤلاء الاثنين تمام في بينهم الحين لو قمنا سوينا كلاس للستودنت ايضا في خصائص خاصه بالستودنت اللاست نيم كل طالب مع اسم وكل طالب معه بيرث تاريخ ميلاد وكل طالب معه جندر الذي هو جنس سواء كان ذكر او انثى وكل طالب في معه مجموعه من من؟ من المهام الذي ايش؟ يمشي يقفز يتحدث ينام ياكل نفس الشيء بالنسبه للتيتشر في معانا التيتشر ايضا في معه لاست نيم فرست نيم وبريث داي وجندر تمام وبيشاركوا ايضا في من في هذه الصفات فانا بدل ما اقوم اسوي كلاس ستودنت آه كامل بهذا الشكل بهذه المواصفات كاملة وكلاس تيتشر في هذه المواصفات كاملة أنا بقوم أخذ هذه المواصفات وأروح أحطها في من؟ في كلاس آخر هذا الكلاس الآخر بيسموه الكلاس الأب والعملية إننا عملية إنه أخذ العامل المشترك ما بين الكلاسات وسويها في كلاس منفصل بتسمى عملية Generalization وبعدها بنسوي منها نسخ خاصة إذا في معنا class general class اب تمام اسمه person مع اسم اول اي كل انسان في مع اسم اول واسم اخير وتاريخ ميلاد وجندر تمام وبسوي هذه العمليات الذي يمشي وياكل ويشرب وينام الى اخره تمام الان بسوي منهم نسخ خاصه من person بسوي student ومن person بسوي teacher اذا هذول الكلاسين يورثوا من class الاب person اوكي نجي لبعدها بعدها خلاص تكلمنا عن الجنرازيشن specialization او السوبر تايب ولا السب تايب تمام الان هنا بنجي نشوف كيف بنمثل هذا الرسم بالرسم راح اجي ارسم البيرسون بهذا الشكل هنا مكتوب الاسم اسم الكلاس هنا الخصائص خصائص الكلاس تمام وهنا الميثودز او الوظائف اللي بيقوم بها الكلاس الانسان ياكل والانسان يقفز والانسان يتكلم وينام الى اخره الآن بروح أسوي من؟ كلاسات صغيرة أو يسموها subtype ،class student وclass teacher وبجيب هنا الخصائص الذي بتخصد الأستاذ فقط الذي هو مثلا الرينج تمام؟ هنا بجيب مثلا الـclassification التصنيف تمام؟ و بقوم إيش؟ أسوي سه يعني خط من الـclass الـ sub subclass أو الكلاس الصغيرة والـclass الاب إلى من إلى الكلاس الابن ولازم بيكون السهم هنا فارغ هذه العلاقة تمام بتسمى specialization تمام أو عفوا generalization تمام هنا بيسمى generalization هذا هو general أو الكلاس العام وهذه هي الكلاسات الخاصة أوكي الآن هنا بيقولك من object والкласс إيش relationship هذا تقريبا نفس الentity relationship تمام بس ما راح ندخلها الآن هو ممكن لك إن الكلاس هذا هو شوف كاستومر وفي معنا الأوردرز الذي هو العميل والطلب حق العميل بنسوي بينهم من ريليشن شيب هذا الـ relationship شيب يعني بنميزها بنميزه هنا ممكن تكون association أوكي وهنا بنميز ال الريليشن شيب إنها زيرو تو ماني إنه customer الواحد بيكون مرتبط بأكثر من أوردر أوكي بنجي نشوف هنا وهنا بشرح لنا أنواع من الأسوشييشن أوكي okay. في هنا employee. شوف أول حاجة هنا أوكي uh, uh, okay. في هنا employee يعمل إذا الإمبروي مقيد أو مسجل في الدبالتمنت الفلاني، الموظف يعمل في القسم الفلاني، تمام؟ وهنا واحد معناته إن الموظف الواحد يشتغل في قسم واحد، ممنوع يشتغل في أكثر من قسم، تمام؟ أو هنا بشكل عام نقول هنا إيش؟ إن الموظف يشتغل لمن في ال في الدبالتمنت مفهومه إنه موظف بيشتغل لمن في الدبالتمنت هذا، ماش أكثر من موظف. هذه علاقة Executely يعني Exactly 1 تمام موظف واحد بيشتغل في Department واحد هنا العلاقة من 0 إلى 1 بنقول هنا الـ uh, Employee أو الموظف هاز يملك Suppose ما أدري إيش الـ Suppose بس يملك يعني uh, شيء معين مسموح إن السبوز Suppose بيملكها يعني بيملك الموظف على uh, يعني Suppose واحد فقط أكثر من كذا ممنوع بس ممكن السابوز تكون موجوده في النظام بس مش مسموح لها انها ترتبط يعني يعني عادي انها اللهم صلي على محمد مش مسموح لها انها ترتبط باكثر من من, من امبروي اوكي الزيرو اور مور هنا نقول الكاستمر مرتبط او ميك عمل او سوى تمام عده عمليات دفع بيمنت دفع تمام ممكن يكون الكاستمر ما سوى ولا بيمنت موجود في النظام بس ما قد سواش ولا اي عمليه دفع فلوس تمام بس ممكن الكاستمر يسوي اكثر من عمليه دفع فاحنا بنقول زيرو الى ما لا نهايه يعني زيرو اور مور تمام الكاستمر ايضا ممكن نحن ممكن نعملها بهذه العمليه بهذه الطريقه نرمز لها الكاستمر مرتبط باكثر من بيمنت او ممكن, ممكن ما يكونش مرتبط علشان نقول ان اليونيفرستي مثلا تمام تعرض او تقدم تمام آه، واحد كورس او اكثر اوكي ما يصلحش نقول انه في يونيفرسيتي او جامعه ما بتقدمش ولا كورس اقل شيء ان الجامعه بتقدم كورس واحد اوكي فاحنا بن بن بنسوي هكذا اليونيفرسيتي تمام تعرض واحد او اكثر من الكورسات عشان نحدد مثلا لو نشيل نقول مثلا انه ان الاوبجكت الاول يرتبط بالاوبجكت الثاني بعدد معين او برنج معين تمام هنا بقول له شوف إنه الـ team has scheduled. تمام إنه من يعني دخل ضمن الـ أو يبي يملك يعني uh, schedule أوكي في في اللعبة مسموح لأقل أقل شي 7 وأكثر شي من 9 ارتباط بينهم رح نفهم هذا في من أكثر فيما بعد أوكي الآن هنا بيتكلم عن علاقة الـ aggregation أوكي